Спецпогашення чергової марки «Укрпошти» відбулося у Хмельницькому. Що ж зображено на марковому листі і скільки він коштує? Залежні від електроенергії, як мешканці однієї із багатоповерхівок обласного центру обігрівають квартири під час екстрених відключень електрики. Спартак ІКАП після поранень історії бійців, котрі проходять курси реабілітації після отриманих поранень. Вранці заходимо в одне із хмельницьких відділень «Укрпошти». Поглянути, чи купують містяни нову марку «Зброя перемоги» воєнної серії «Укрпошти». Біля віконечка, де продають марки, з десяток людей. В одні руки, каже продавчиня Алла Бацюра, один комплект. Даємо по одному комплекту, по одному. Ось, бачите, мужчина, покажіть. Один комплект, конверт. Хоча вони філателістичний абонемент мають. Вони абонемент купляють на рік, і цілий рік вони… Купують. А що так, так мало даєте сьогодні? Перший день. Мала кількість випусків – 200 тисяч. Хмельницький колекціонер Дмитро Казанцев розповідає, вийшов з дому рано, щоб встигнути придбати чергову марку популярної воєнної серії. Це не тільки марки, філателія, тра та це подимають і дух людей. За його словами, у відділенні пошти зустрів друзів-філателістів, яких Хмельницькому небагато, тому всі один одного знають. Та каже, за якими марками цієї серії були найбільші черги. Дуже був великий ажіотаж пір після виходу марки Руський корабль». А потім, коли руський корабль» – все, друга марка, да, то от саме велике жата. Черзі стояли, по-моему, з 5 ранку, чи щось таке було, неймовірно. Директор Хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов розповідає, накладу 200 тисяч екземплярів маркованих листів, де в кожному шість марок цілком достатньо. Тираж маркового одного листа лише 200 тисяч, вартість ці листа – 90 гривень, яких 18 гривень – то є благодійний внесок. Я думаю, що цього вистачить для тих, хто справді є поціновувачем української марки і хоче допомогти Збройним силам України. За його словами, марки з зображеннями сучасної зброї розробляли художники брати Сергій і Олександр Харукі за сприянням Міністерства оборони України та оборонпрому. Вони в 2018 році розробили комахи України, і цей скажімо так, аркуш здобув найвищу філодаталістичну нагороду, статус найкращої марки світу 2018 року. Нова марка – зброя перемоги, яка складається з шести марок із зображеннями Хаймерсу, стугни, джавеліни, байректару, нептуну та вільхи, на думку краєзнавця Ігоря Западенка, вдала. І не тільки в художньому сенсі. Ця серія марок зброя перемоги, вона особлива ще й тому, що наші захисники, воїни Збройних сил України, вже мають навички і уміння Користатися озброєннями різних країн. Коли ми переможемо, наші військові будуть бажаними найкращими інструкторами у багатьох країнах світу. Спецпогашення відбулося в День Збройних сил України в середмісті Хмельницького. Цей номінал відповідає для пересилання звичайного, простого, не рекомендованого листа в межах України. Із його слів, «Укрпошта» розробляє чергову марку воєнної серії, пов'язану з херсонськими кавунами. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У бою з російськими окупантами загинув солдат із Славутчини Віктор Вільбовець 1988 року народження. Громадське прощання із загиблим героєм відбудеться 7 грудня у міському палаці культури. Цю інформацію підтвердили у Славутській міській раді. Заупокійна панахида за загиблим героєм відбудеться в церкві покрови Пресвятої Богородиці. Поховання героя відбудеться на новому кладовищі. Станом на 6 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 92 200 російських військових. Противник втратив 2929 танків та 5905 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1915 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 281 літак, 1589. 187 безпілотних літальних апаратів та 264 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4505 одиниць, спеціальної техніки – 163 одиниці. За 286 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. 82 пенсіонерів Хмельниччини з 1 грудня перерахували пенсії. Про це розповіла заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Юлія Ковальчук. За її словами, такі перерахунки проводяться двічі-тричі на рік, і пов'язані вони зі зміною соціальних стандартів. Майже 111 тисяч пенсіонерів Хмельниччини отримали підвищення пенсії. Середній його розмір – 114 гривень. Загалом нині на Хмельниччині 387 тисяч пенсіонерів. Перерахувалися мінімальні розміри пенсій, максимальні розміри пенсій, мінімальні розміри пенсій для повтраті годувальника, також перерахувалися доплата за понаднормативний стаж. Зв'язку із зміною прожиткового мінімуму ну, – це для осіб, які не працюють. Для працюючих осіб даний перерахунок буде проведено в разі звільнення з роботи. Також з 1 грудня було проведено перерахунок мінімальних розмірів для осіб, які не досягли 70-річного віку. Їм встановлено мінімальний розмір, які мають стаж – жінки 30 років, чоловіки 35. Мінімальний розмір встановлено... 2,5 тисячі визначено. І з 1 грудня було проведено перерахунок пенсії учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній АЕС. Один із багатоквартирних будинків в обласному центрі, який здали в експлуатацію у 2016 році, повністю залежний від електропостачання. Під час багатогодинних відключень, які не завжди збігаються з графіками, його мешканці залишаються і без опалення. Температура в цьому будинку падає за лічені години. Голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Вадим Довбиш показує туристичні балони, які придбав, аби можна було обігріти житло та розігріти їжу. Підпалюється. На сьогоднішній день ціни на ці балони космічні сягають до 5 тисяч гривень у зв'язку з тою ситуацією, що сталася в країні. Це свого роду обігрівач. Як він, працює? він працює за таким же принципом, відкручується подача газу. Ось такого роду прилад. Дуже, скажем так, для день з мешканців будинку може собі таке дозволити. Село в основному для обігріву технічних приміщень, тобто не житлових приміщень. Трохи воно є, пожежа небезпечна. В самій багатоповерхівці 26 квартир. Мешканки однієї з квартир Марини Волосюк – одномісячна дитина. По 15-12 годин немає світла, будинок остиває, квартира також. Тобто навіть дитину передіти. Це для нас вже проблема. Я вже не кажу про те, щоб покупати. Власники квартир писали колективне звернення до Хмельницького «Боленерго», аби звернули увагу на те, що вони повністю залежні від електропостачання. Про це розповідає мешканець будинку Андрій Байрачний. Відповідь говорить, жителів багатоповерхівки не задовольнила. Відписка про те, що потерпіть, вона зрозуміла. Ми згодні терпіти, але коли на сьогоднішній день у нас відключення йде ні поза планом, не входить ні в які графіки. Під час Багатоповерхівки був розрахунок на позапланові відключення електроенергії, каже голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Вадим Довбиш. Коли будинок будувався і здавався, було збудовано електропідстанцію, де встановлено два трансформатора: один кабель основний, один кабель різємний. Це було зроблено для чого? Для водких от екстрених випадків, то щоб будинок не залишався без електрики. На сьогоднішній день всі звернення в обленергозбут на рахунок нашого резервного кабелю який переходить на нижню підстанцію, блокується невідомо по зрозумілим причинам. Стосовно цього будинку, повністю зв'язаного з електропостачанням та інших, які є в місті та області, ми звернулись до акціонерного товариства «Хмельницького обленерго» із інформаційним запитом, основні тези якого, чи володіє Хмельницького інформацією стосовно таких багатоповерхівок та чи шукають вирішення проблем із постійним відключенням. Про відповідь ми повідомимо в наступних випусках новин. Водночас для будинків, які обслуговуються управляючими муніципальними компаніями, міська влада на випадок тривалих вимкнень світла закуповує буржуйки, що стоятимуть в дворах, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. П'ять управляючих компаній мають виготовити до кінця грудня 300 таких пічок. Складають на склад і, власне, на складі вони стоять. Де буде потреба їх ставити, там їх будуть виставляти. Голова ОСББ Вадим Довбиш каже, приміщення для зберігання буржуйок та території, де їх ставити, у будинку немає, тому сподіваються на вирішення проблеми з тривалими перебоями. В будинках, які залежні від електропостачання, закупівля дизель-генератора не вирішить проблем багатогодинних відключень цілком, розповідає телефоном Членкини Хмельницької регіональної ради з питань розвідки ОСББ Олена Мазур. Якщо ми сьогодні думаємо про те, щоб закупити генератор, він може працювати тільки для того, щоб качати рециркуляційний насос, щоб підтримувати там якось пару годин тепло в батареї, але він не дасть нам, не вирішить проблему самого опалення. Діана Колесник, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.